ترهم ما أقدي شايفة الله ترهم باش الحيين أنا أصدق ترهم ما أقدي واش خديم شنجر الزنقة واش خديم زلميكا والسليسيون واش مالقرية غديم زلميكا واش مال البقر غديم شنجر الميكا قوليك يا خديم قال لي حمدنا ستابت ما سير من ميك ولادي لا حوني صادت ما سير شعل البلد قول بلادنا زينه غاتشوف الويل الظلم كتير في الليالي يعني الزينة yeah, yeah, yeah, yeah. اي اي اي كيف ضاح الليل شاي بطير قول بلادنا دينا اي اي اي وغاتشوف الويل في الليالي الزينة كل شي خارج لا تاي تاي كيف صغير كيف لا باي والبوليسي كيدير لا فايت في تلقى مابوينا والو فهدل بلا بوينا تشقر كل شي مدرب سيجار شي مسيرت النوس بيتار حياتنا كلها ولات في خطار كتبو عنا في الاخبار والمالك ردو شيطار متجيش بيزاره لا ميعنى قلي صارت حيش كمات لا تدار واشاكي مشي فول مقريب حنايا وقعد يجي جميلة تتفنك في يوم اما كدش عليك معت بيتمشي كيف تحلق مش, مش عالبين قول بلدنا يدينا يا يا يا يا يا وغتشوف الوين في اليام الزيناء يا يا يا يا يا وغتشوف الوين وغتشوف الوين واختصناه في الوين وغتشوف الوين غا تشوف الوين ليف غير باح في بلادي يقول ليك العمد ورث بحياتي رفنيتها بالدروقة وصعير الليل كنشوفها الدير واراني عيج من هاد لحي شارع بالليج كما باونا تصوفي وقلونا مساجي باو يشوفو لا دي لام لا كش الراجل كمونا الدروقة خلونا تناقض قاعدونا فلوكا بمشي دروقة كاويتش الدروبة الشعب انساني رام الليل شعب انساني يا yeah. mm -hmm. yeah. yeah. yeah. yeah. كم كم كم قول بلادنا و الويل كنشوف الوان و الضلم كتير في ليام الزينة